Fyld vand i dunken. 1 liter for kvinder og 2 liter for mænd. Sid med underarmen understøttet, håndfladen nedad og hånden både så meget opad du kan. Sænk dunken langsomt. Løft dunken hurtigt tilbage til udgangsstillingen. Gentag hele proceduren endnu 2 gange. Udfør øvelsen 1 gang hver dag i 3 måneder. Vægten øges 1 gang om ugen ved at helt éntigt se vand mere i dungen. Læs mere om øvelser for tennisalpugge på kropbindestregfysik.com/teko.